Уже протягом о, останніх днів Придістрові знову опинилися в центрі уваги за масової інформації. Ця тема досить таки активно обговорюється експертним товариством, засобами масової інформації, політиками. Це пов'язано з тим, що містерство оборони Росії зробило ті заяви, що нібито Україна збирається організувати якісь провокації, типу передягнувшись у форму росіян і все це робиться для того, щоб врешті-решт атакувати Придністровський регіон Республіки Молдова, який, як ми знаємо, не контролюється центральним урядом і на території якого розташований російський військовий контингент. Почнемо з того, що це вже не перша така провокація чи провокативна, Заява, я можу навіть згадати, 2018 рік, коли був впроваджений воєнний стан після випадку з українськими військовими кораблями, коли вони були атаковані, був впроваджений військовий стан в прикордонних регіонах, і тоді, через певні, скажімо, сайти розповсюджувалася інформацію, що нібито Україна збирається атакувати складив колбасінь, тобто на території Придністерівського району. Але тоді цю інформацію як я вже сказав, анонімні сайти, які ну, фактично досить таки швидко зникли. Зараз це заяви на рівні Міністерства оборони, але мета та ж сама. Yeah. Це відголіти увагу України, збройних сил України, силових структур від інших ділянок, Створити певне напруження на південно-західних кордонах України, і, ну, скажімо так, посилити певну напругу чи там, створити певні негативні настрої серед населення південних регіонів України, зокрема Одеської області, яка безпосередньо межує з Первідполки. Це один момент, але, скажімо, так, набагато сильніше. Ці заяви Міноборони призначені для тиску на Молдову. Почнемо з того, що за останні місяці в Молдові суттєво активізувалася про російську опозицію і заяви Міноборони Росії дивним чином співпали з черговою мітінговою активністю, яку сьогодні проявляє партія ШОР. Потім можна згадати також і той чинник, чин, що, скажімо, соціалісти, партія соціалістів, ще одна, бро, російська партія, також е, вирішила ну, зробити собі імідж на нібито загрозі втягнення Волдови е, війною, зробила кілька заяв, зокрема, екс-президент Ігор е, Ігорь е, Додозрувив. Е, тут треба ще згадати такий момент, що е, буквально... Недавно активно вговорилася заява нового прем'єр-міністра Молдови Річана про те, що необхідно демилітарізувати Притисовський регіон. Тут треба сказати, що дивною чинно погандісти в той же саме Гірким, чому занесли Річана до Яструбів. Хоча, якщо чесно, якщо ми подивимось історію, Молдови до заяви про необхідність демолітарізації, виведення російського контингенту робили практично всі керівники урядів і президенти Республіки Молдови. І фактично це відбувається з 2005 року. Щодинного в цій заяві нема, і бачити в заяві молдавського прем'єра якесь намагання загострити ситуацію в Молдові, ну, це, як кажучи, досить таки дивно. Хоча ну, певні кроки з боку Кишинева такі здійснюються. І, як приклад, можна навести в провадження в Кримінальний кодекс статті «За відповідальність за сепаратизм», що було негативно сприйнято, відповідно, в Терасполі. Вони відчули, скажімо так, певний ризик для себе. От, але це поки що цим не обменшується. Якщо казати про безпосередньо, скажімо, підготовку Молдови як там, з'являє підтоку Молдови до війни чи до вступу НАТО, тут теж ем, потрібно, скажімо так, ем, трохи ем, пояснити ситуацію. Ну, По-перше, якщо казати про заяву свого часу Майя Санту, про важливі зміни едентрального статусу Молдови. Ем, справа в тому, що це, справа, що це складний процес. Бається на увазі зміна нейтрального статусу, він регулюється конституцією згідно неї, за це має проголосувати більшість від списочного списку виборців. А, тобто, враховуючи той факт, що в Молдові і так референдуми, якщо ми бачимо історії референдуми, вони в більшості своїй не відбуваються, а, Але і з списочним складом теж є певні проблеми, тому що ну, значна частина громадян Республіки Молдова перебуває за кордоном. Перебуває в Молдові. І, відповідним чином забезпечити таку явку е виборців е і голосів за НАТО, це надскладне питання. Тим більше, якщо дивитися на соціологічні опитування в Молдові, менше населення е що вачить необхідність приєднання е Молдови до НАТО. Е що стосується, можливо, так. Скажімо так, мілітарізація Молдови, на якому і так увагу російські пропагандисти. Ну, безумовно, повномасштабне вторгнення росіян в Україну воно вплинуло на сприйняття безпекового середовища з боку Кишиніва і змусили звернути увагу на оборону. Зокрема, за, буде збільшено бюджет, оборонний бюджет Республіки Молдова. І за словами міністра оборони, значна частина коштів піде на розвиток системи протиповітряної оборони. Це також важливий момент. Але при цьому тому, якщо ми візьмемо абсолютні цифри, то насправді військове фінансування оборонного сектору в Молдові залишається дуже низьким, до цього 0,04 від валового внутрішнього продукту. Після збільшення військового бюджету становить лише 0,55 від РВВ. Це досить такі незначні кошти. Ну і стосовно, власне кажучи, самого регулювання, Позиція Молдови залишається незмінною. Позиція полягає в тому, що брадісовське питання має бути вреговано використовувати виглядом і диплома. Це установка, стосовно якої створить певний навіть можна говорити про певний концепс селіт а в Молдові і відповідним чином а, військове вирішення питання. Ну, можна я повністю виключаю. А, чи можна чогось очікувати найближчим часом? Ну, почнемо з того, що а, ло, українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Україна не планує а, ніяким чином атакувати Придністровський регіон без, без, без своєї ініціативи, а, і це цілком зрозуміла позиція, тому що Придністровський регіон офіційно є територією Республіки Молдова, і я, в Придністрові є громадянами Республіки Молдова і відповідним чином без бажання чи прохання з боку офіційної уряди Республіки Молдова, ну, навряд чи ми можемо вживати такий заход. І ще право, що якщо дійсно буде стійснути будь-які провокаційні дії по відношенню до українських військових на кордоні, то Україна має відповідно право на відповідь. До речі, в цьому контексті хотілося б згадати ще й. І опозицію Румунії, тому що Румунія відверто заявила, що вона готова підтримувати О, всі вам можливі засоби. І вона нагадала про те, що вона підтримала її під час енергетичної е, кризи і нібито готова надавати е, і широку допомогу. Інше питання, яка допомога? Не забуваємо, що Румунія є країною членом НАТО. І відповідним чином, ну не може, скажімо так, одразу добрати участь, е, чи, там, скажімо, приймати рішення про... Е, участь у військових діях, ну, наприклад, там, якщо вона особливо загрожує, наприклад, і, тому що Росія, свого боку, заявила, що буде розцінювати напад на Придністрою як напад на російську територію. До речі, цікаво, що не було жодної реакції, з боку, там, певних молдавських політичних діяців на цю заяву, тобто, ну, Москва відверто заявила про претензії на в цій Молдови, але реакції не було. А, і е, е, питання ну, полягає в тому, наскільки далеко до Румунії, можна передбачити сантів, як один із них – це допомога зброї, допомога, там, скажімо, інструкторами, ну, не якимись добровольцями, що теж можливо, враховуючи, що ну, досить такий значний відсоток громадян Молдови є одночасно громадянами Румунії, але не навряд чи безпосередню участь е румунських військ у бойових сітках. Е таким чином ну, ми бачимо вчергову спробу е розгойдити ситуацію в Предніздорському регіоні е Молдові. Е можемо лише зауважити, що ну, само по собі керівництво е Придністровського регіону, а ми знаємо, що. Цей регіон сьогодні фактично контролюється лише однією економічною групою, а саме холдингом шериф, а керівництво Придністровського регіону також не дуже зацікавлено у ескалації у видатненні бойових дій, вони навпаки зацікавлені збереженні певного статусу, який дозволяє ну, максимально отримувати якісь дивіденди за рахунок цього такого невизначеного сірого статусу Придністровів. Зрозуміло, що якщо Москви буде потреба, вона не буде рахуватися з бажанням приністровського керівництва, але поки що вони так чи інакше впливають на ці процеси. І чи вирішиться придністровське питання? Ми ну, почнемо з того, що, безумов, майбутнє придністровське питання цілком залежить від ці, російсько-української війни. І відповідним чином воно може бути. Що то розглянуто в пакеті, чи то вирішене в пакеті якихось здомовленості, які так чи інакше будуть досягнені за 500 гривень. Ну, або, як мінімум, буде змінений статус, може бути змінений де-факто, тобто шляхом якихось конкретних дій. А, в цьому контексті хотілося б ну, зауважити ну, два такі. Додички. Ну, по-перше, а... почнемо з того, що в Молдові досі нема бачення того яким буде майбутнє Придністровського регіону в складі Республіки Молдова. А без цього бачення ну, важко і витрачений процес реінтеграції. Тим більше, процес буде ну, досить, досить недешевим. Не враховуючи, що той же саме Придністров'я знаходиться, скажімо так, так у в лапках лаванів ну, 30 років. А по-друге, все ж таки не завадило би і бати і певне українське бачення того, що Україна робитиме після перемоги над Росією, і що вона робитиме для того, щоб от, о, ця похлин, яка при Дністрові існує, ця похлина, де була б повна і була б проведена, скажімо так, радикальна операція по припиненій існування. Euh, поки що ми бачимо, що Молдова просто чекає, чим закінчиться. Це да, десь да, висловлюючи підтримку України, десь допомагаючи і таке інше, але при цьому тому не вживаючи жодних кроків радикальних якихось для вирішення предісторожньої проблеми. Тож саме ми десь бачимо з боку Києва. Поки що Україна, безумовно, Україні поки що не до того, але, але ну, ми Мати все ж таки певне бачення того, яким буде а, світ, яким буде ситуація в безпековій сфері після а, української перемоги, то що ця перемога буде. Ну, в принципі, сьогодні, я так думаю, переконана певна більшість а, країн Заходу, ну і безумовно більшість громадян України. Так що ще раз ми скажемо, так само сьогодні доля Молдови вирішується на фронтах російсько-української війни, поля призв'язкових конфлікту так само вирішується на фронтах російсько-української війни. І я переконаний, що рано чи пізно ми ще побачимо об'єднану, реінтегровану Молдову, і ця реінтеграція буде гарантована українською перемогою. Отже, все буде в Україна.